ٹیپ کیا جاتا ہے اور وہ کون کرتی ہیں وہ صرف تین قسم کی ایجنسیز کر سکتی ہیں جن کے پاس یہ طریقہ ہے فون ٹیپ کرنے کا وہ فون ٹیپ کرتی ہیں اور پھر جب بھی ان کو بلیک میل کرنا ہو کسی کو اپنا مقصد یہ نہیں کہ پاکستانیوں کی بہتری کے لیے لیکن وہ استعمال اس کو کرتے ہیں جب بھی ان کا کوئی سیاسی مقصد پورا کرنے کو تو وہ یہ پھر آڈیو ٹیپ سامنے آ جاتی ہے اور میں یہ چاہوں گا سب سے پہلے کہ ڈاکٹر یاسمین ان کی ایک آڈیو ٹیپ کل نکلی ہے یہ بات کر رہے تھے جو پرانے سی سی پی او ڈوگر صاحب تھے ان کے ساتھ یہ بات کر رہی تھیں تو ان کی آڈیو ٹیپ ایک دم ریلیز ہو گئی تو میں یہ پہلے چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیوں یہ ریلیز کی گئی اس کے پیچھے کیا تھا اور یہ کیوں بات کر جو ہر شہری کا حق ہے کسی بھی پولیس والے سے بات کر سکتے ہیں شہری لیکن پہلے یہ بتائیں گے کیا اور اس کے بعد پھر میں آگے بات کروں گا مزید کہ یہ یہ جو تباہی مچ رہی ہے ہمارے معاشرے کی اور یہ جو اس طرح کا تو کبھی معاشرہ گرا ہی نہیں تھا کہ یہ ڈیپ فیک ویڈیوز بن رہی ہیں لوگوں کی لوگوں کے اوپر ان کے فون ٹیپ کے علاوہ اور بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے ہمارے ہمارے آ, آ, سینئر ہمارے پارٹی کے لیڈرز ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی تمہاری ہم نے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو میں اس لیے ہی آج لے کے آ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑا کلیئر ایک پاکستان کا قانون ہے جس کو کہتے ہیں فیر ٹرائل ایکٹ یہ پاکستان کا قانون ہے میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں اس سے پہلے پہ ڈاکٹر صاحبہ اس کے اوپر پوری بات کریں یہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتا کوئی ایجنسی آئی ایس آئی آئی بی پولیس یہ کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے جب تک یہ انٹیریئر منسٹر کو کہیں اور انٹیریئر منسٹر عدالت میں جائے اور پھر عدالت کا جج ان کو اجازت دے کہ ہاں یہ ملک کی ضرورت ہے یہ اس سے دہشت گردی بچ سکتی ہے یا ملک کے کوئی نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو سکتا ہے وہ پھر اجازت دیتا ہے اور اس اجازت کے بعد پھر فون ٹیپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی فون کسی کا ٹیپ نہیں کر سکتا تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت انیس سو چھیانوے میں جب ہٹائی گئی تو ایک وجہ دی گئی تھی سپریم کورٹ میں کہ بے نظیر کے گورنمنٹ کے دوران فون ٹیپس کیے جاتے تھے بڑی بڑی پرسنالٹیز کے اور سیاسی مخالفین کے اور ججز کے یہ ایک وجہ دی گئی تھی چھیانوے میں میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا بڑا طاقتور پریزیڈنٹ تھا صدر نکسن نکسن کی واٹر گیٹ سکینڈل ہوئی کیا تھی کہ وہ مخالفین کے فون ٹیپ کر رہا تھا اس کی وجہ سے اس کو ریزائن کرنا پڑا تو آج یہ جو کھلے عام ہو رہا ہے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین آپ سے بات کریں اس کے بعد پھر میں بات کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آہ, کل دوپہر میں جب یہ آڈیو لیک ہوئی تو میں نے جب وہ آڈیو سنی تو مجھے امیڈیٹلی احساس ہوا کہ یہ کس مقصد کے لیے یہ لیک ہوئی ہے وجہ یہ تھی کہ میں پچھلے چار ماہ سے خان صاحب کی جو جے جی آئی ٹی بنی تھی خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس جے جی آئی ٹی کو فالو اپ میں کر رہی تھی اور خاص طور پہ جو اینٹی ٹیررسٹ کوٹ ہے گجرا والا کا اس میں فالو اپ کر رہی تھی اور یہ میں نے جب دیکھا کہ یہ کیا کیوں کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا کہ ہمارے جے آئی ٹی کا جب بنا تو اس کا کنوینر جو تھے یہ ڈوگر صاحب تھے جو سی سی پی او تھے اس وقت اور انہوں نے ڈوگر صاحب نے یہ بات انکشاف کر دی تھی حکومت کے سامنے کہ اس میں تین لوگ ملوث ہیں یعنی جو اسسنیشن اٹیمپٹ ہے خان صاحب کے اوپر وہ باقاعدہ ایک اوکسٹریٹڈ اٹیمپٹ تھی اور انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ نہیں اس میں تین لوگ کم سے کم ملوث تھے اور ان کا ایویڈنس انہوں نے کورٹ کو دے دیا تھا اور اس کے بعد جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ افسروں کو بلیک میل کیا گیا یہ کورٹ میں جب ایویڈنس کیا اور بلیک میل ہو کے کچھ افسروں نے ریزائن کر دیا لیکن سی سی پی او جو ہیں ڈوگر صاحب ہی اسٹک ٹو ہز وہ اسی طرح انہوں نے مینٹین کیا کہ یہ انکشاف ہوئے یہ تو ساری باتیں میرے سامنے تب آئیں کہ جب ہم اے ٹی سی میں گئے یہ جو گجرم والا کا کورٹ ہے تو ایویڈنس جو خان صاحب کا یہ انویسٹیگیشن کا ایویڈنس ہے وہ آنے دیتے ہی نہیں تھے اور اس کا حوالہ یعنی جب سی سی او کو ہٹایا تو ڈی جی اینٹی کرپشن کو دے دیا گیا جو چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا جس کا نام انور شاہ صاحب تھے ان کو انہوں نے پہلے کیا کیا کہ اس کو دیا اور اس کے بعد جو ڈی جی تھا اس نے سارا ریکارڈ جو ہے اس کو سیل کر دیا اور تالا لگا دیا ہم نے جب بار بار کہا کورٹ کو کہ جی یہ ہمیں ایویڈینس چاہیے جو سارا ایویڈینس منگوائیں تو پہلی دفعہ جو سیکنڈ ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے آکے کے کہا کہ جی ڈی جی بدل دیا گیا ہے اور یہ چٹھا صاحب کو لگا دیا گیا نیا ڈی جی اینٹی کرپشن جو کہ سناؤلا کا رائٹ ہینڈ مین ہے اور اب وہ وہ ریکارڈ دے گا اس کے اوپر جج uh, صاحب نے غصہ کھایا اور انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجوں گا انہوں نے اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجے اور پروسیکیوٹنگ آفیسرز نے جب وہ کمرہ کھلا اور تالہ کھلا تو دیکھا گیا کہ ایویڈنس سارا غائب ہو چکا ہے اور چند صفحے گیارہ صفحے رہ گئے تھے اس سارے ایویڈنس کے باقی سارا کچھ چوری ہو گیا اور یہ یہ بات کا انکشاف خود ہی ڈی جی نے بھی کیا اور اعلان بھی کر دیا کہ اب میں اس کے اوپر انکوائری کروں گا یعنی خود ہی چور اور خود ہی منصف بننے کی ارادے سے میرے لیے یہ ایک اتنا بڑا ہمارے لیے سانیہ تھا کہ سارا ایویڈنس جو ہے اس کو انہوں نے خود برد کر دیا کہ جب ہائی کورٹ کا آڈر پتا چلا کہ جی ہائی کورٹ نے سی سی پی او کو دوبارہ لگایا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں سی سی پی او سے پوچھوں کہ آپ کی کب آپ کی اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے کیونکہ ہماری جو جے جی آئی ٹی ہے وچ از دا ریل جی ٹی جو اس وقت حکومت تھی اور اس نے حکومت نے یہ سارا کچھ کیا تھا جے جی آئی ٹی بنائی تھی وچ از لیگل جے آئی ٹی تو ہم نے تو آلریڈی اس پہ ہمیں ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ جو ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک جوائن کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ابھی تک میرے آڈرس نہیں آئے وہ آپ نے سارا ٹیپ سنا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی اس میں مجھ سے سوال پوچھے گئے کہ کنسرن کیوں تھا بھائی مجھے کنسرن نہیں ہوگا تو کیوں نہیں کنسرن ہوگا وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر کاتلانہ حملہ ہوا خان صاحب کی ساری جو انویسٹیگیشن ہے ان کے آپ نے بندے بھی غائب کر دیے اس کے بعد جن لوگ جو ایویڈنس ہے اس کو بھی غائب کر رہے ہیں آپ تو ہمیں تو بالکل کسی طریقے سے کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں تھا اور ہمیں امید تھی کہ اب سی سی سی سی پی او کے واپس آنے سے یعنی ڈوگر کے واپس آنے سے ہم دوبارہ اپنا جے آئی ٹی جو ہے وہ شروع کر دیں گے مجھے تو میں سخت مذمت کرتی ہوں میں نے خان صاحب کے سامنے آکے کے بتایا کہ جی مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جی فیئر ٹرائل ایک کے مطابق میں ایک ایک سٹیزن اس پاکستان کا میرا وہ چادر اور چار دیواری تو جو پامال کرنی کرنی تھی ان لوگوں نے ہم خواتین کے لیے تو ان ہم ساری عورتیں جو ہیں ان کے شر سے نہیں بچ سکتے جس طرح ان لوگوں نے ٹیپنگ کرنی شروع کر دی ہے وجہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا فیر ٹرائل ایکٹ کے مطابق یہ کیسے ٹیپ کر سکتے تھے ہمیں ہاؤ کوڈ ٹیپ کیا انہوں نے اجازت لیے تھی کیا یہ سناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے یہ کسی جج کے پاس گیا تھا اس نے جا کے جج سے اجازت لی تھی آئی وانٹ نو اباؤٹ اور میں انشاءاللہ خان صاحب کو بتایا میں کہ میں کورٹ میں جا رہی ہوں اور میں کوٹ کے اندر سے جا کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں گی کہ یہ آئی ایس آئی آئی بی یا پولیس میں سے کس نے ٹیپ کیا اور پھر کس طرح ریلیز کیا کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جو میری رائٹ ہے وہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا جی جی شکریہ ڈاکٹر یاسمین میں آج اپنی سپریم عدلیہ سے مخاطب ہوں چار مہینے پہلے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اسی فیر ٹرائلز ایکٹ کے تحت میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اور اس میں وہ پٹیشن کیا دائر کی تھی کہ ٹیپس نکلی آڈیو ٹیپس نکلی کہ میں جب پرائم منسٹر تھا میرے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میرے ہی جو بات چیت کر رہا تھا میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے وہ میری آفیشل لائن تھی اس لائن کا ٹیپ کیا گیا اور جو میری میری آزم خان سے بات ہو رہی تھی اس کو ڈاکٹر کر کے اور اس کو ریلیز کیا گیا اس کے علاوہ بشرا بیگم وہ آفیشل لائن سے کی, کسی سے بات کر رہی تھی ان کی بھی ٹیپ کر کے وہ جو, جو ان کی بات چیت تھی جو کانورسن تھا اس کو بھی ڈاکٹر کر کے چینج کر کے اور دو دفعہ وہ ریلیز کی گئی تو میں اس لیے یہ اپروچ کیا سپریم کورٹ کو کہ میرا تو چلے ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے ہر انسان کا بنیادی حق ہے آرٹیکل فورٹین کانسٹیٹیوشن میں ہماری پرویسی اور ہماری ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئین ہماری ڈگنیٹی اور پرویسی پروٹیکٹ کرتا ہے تو ایک تو یہ میں اپنی بیوی بشا بیگم کی طرف سے کہ ان کی ان کا رائٹ وائلائٹ ہوا میرا رائٹ وائلیٹ ہوا لیکن اس سے بھی زیادہ اگر پرائم منسٹر افیشل بات کر رہا ہے اپنی لائن سے اپنے پرنسپل سیکرٹری سے اگر وہ ٹیپ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ریلیز کر رہے ہیں تو یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ہے کوئی بھی ملک کی امپورٹنٹ چیز ہو جو اپنی سیکور لائن سے بات کروں اور وہ نکل جائے اس طرح تو یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے کوئی بھی پرائم منسٹر کی بات چیت نکل جائے اور اس کے بعد شباز شریف کی اور وہ مریم کی بھی کوئی آڈیو ٹیپ لیکس نکلیں اور اس کے اندر بھی اس میں تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے کیونکہ یہ تو ایک پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے ہر جب جب کوئی کسی کو کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس کی ٹیپ نکلاتی ہے سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ان کی پرویز لائی کی وہ کوئی ٹیپ نکلائی اور وہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم ایشو ہے نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کروانا یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ کیا آئین کے اوپر ہماری عدلیہ تین نائنٹی ڈیز میں نوے دن میں الیکشن کروا سکے گی یا نہیں کروا سکے گی اور یہ اب عدلیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور انٹیریئر منسٹر ملک کا انٹیریئر منسٹر خود بیٹھ کے ایک فون ٹیپ کی بات کرتا ہے جب اس ڈائریکٹ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہوا کیسے فون ٹیپ کیا اس نے پرمیشن لی تھی کسی عدلیہ سے کسی ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لے کے یہ فون ٹیپ کیا تھا اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب جو میں شروع بات کی تھی ڈیپ فیک ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو بلیک میل کیے جا رہے ہیں ہمارے میں تین اپنے سینئر پارٹی لیڈرز جانتا ہوں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اس کے بعد سب کو یاد ہے کہ مریم نواز نے بیٹھ کے ایک اناؤنس کیا کہ میرے پاس آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں ججز کے اوپر ورشد ملک کا جو کیس تھا اس کے بعد ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نصار کی ایک آڈیو ٹیپ نکلی جو بعد میں پتا چلا کہ فیک تھی یعنی جوڑی ہوئی تھی جو ڈیپ جو فیک تھی یعنی اس کو پیس ٹوگیدر کیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ اب تو جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا کہ میرے پاس ٹیپس ہیں تو یہ کیا اس ملک میں کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور اب ٹیکنالوجی ادھر چلی گئی ہے تو یہ تو کوئی بھی اب کر سکتا ہے آپ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں اس کی کبھی ٹیکنالوجی دیکھ لیں کسی کے اوپر بھی آپ یہ ٹیپس بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی سپریم کورٹ کو کہ چار مہینے پہلے میں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی ایز ایکس پرائم منسٹر میری سیکور لائن کو ٹیپ کر کے اور پھر اس کو ڈاکٹر کر کے پبلک میں دکھایا گیا اور پھر یہ جو بار بار بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی ہم آپ کی فون ٹیپ کر کے آپ کی کوئی ٹیپس نکال دیں گے اور یہ جو ڈاکٹر یاسمین کا ہوا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا یہ صرف اور صرف یہ جو انکوائری ہو رہی ہے یہ جو جی آئی ٹی کی انکوائری ہے میرے اوپر جو کاتلانہ حملہ ہوا تھا صرف اس کو اب سب کرنے کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ سارے آفیسرس کو انہوں نے ڈرا دھمکا کے جو جی آئی ٹی کے تھے ان کو تو پیچھے ہٹا دیا جو دو آفیسرز رہ گئے تھے جس میں ایک یہ آہ آہ سی سی پی او ڈوگر تھے جو ہیڈ کر رہے تھے انکوائری یہ رہ گئے تھے جو کھڑے تھے اور عدالت میں جا کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو فائنڈنگز ہے جے جی آئی ٹی کی اس میں واضح ہو گیا کہ وہ جو سارا انہوں نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی کہ جی ایک شوٹر ہے دینی انتہا پسند ہے وہ سب خود کچھ ختم ہو گیا کیونکہ جے جی آئی ٹی میں عدالت میں جا کے جو فائنڈنگز دی ہیں کہ تین شوٹر تھے اور یہ پورا پلان کر کے ہوا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے ڈوگر کو ہٹانے کے لیے یہ اب نکلی ہے جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ رانا سناولا نے وہ, وہ نکوا ہے وہ جو, جو بھی آڈیو اب یہ ڈوگر کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں جو اصل خوفناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آفیسر پوسٹ کیے یہاں یہ جو, جو, جو چٹھا اس کو خاص لے کے آیا اینٹی کرپشن کا ہیڈ بنانے کے لیے جو ہمارا سخت مخالف ہے ان آفیسرس کو یہاں الیکشن کمیشن نے ایک ہی دن میں ان آفیسرس کو ساروں کو ٹرانسفر کر کے یہاں کیا اور, اور یہاں سے آفیسر ٹرانسفر کیے وہ سارے آفیسرس تیئیس میں سے سترہ آفیسر ہیں جنہوں نے ہمارے پچیس مے کو ہمارے پر تشدد کیا یہ جو سی سی پی انہوں نے لگایا ہوا کامیانہ اس کے ڈاکٹر یاسمی نے ایویڈنس دی ہوئی ہے کہ پچیس مے کو جو ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا گیا اس میں یہ کامیا کا نام دیا گیا اس کو فوری طور پہ لے کے آئے ہمارے اوپر پھر دباؤ جوٹی ایف آئی آرز کیسز کرنے کے لیے ڈرانے دھمکانے کے لیے ورکرس کو ڈرانے کے لیے تو یہ تو کوئی نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی نہیں ہے اور یہ تو گورنمنٹ آئی ایک ایجنڈا کے اوپر ہے کہ بجائے ہم ہم اپنی گورنمنٹ ہٹا رہے تھے ہم نے ڈیزالو کی مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہوتا کہ یہ جو معاشی بران ہے اسے ہم نکلیں ہمارا تو یہ مقصد تھا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اس گورنمنٹ کو ہٹا کے یہ سارے جو مخالف وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان سب کو اوپر لے آئیں اور جو جی آئی ٹی میرے اوپر بنی تھی جو پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی اس جی آئی ٹی کو سیبوٹائج کریں اور آ کے اس کا ریکارڈ پہلے سیل کریں اور پھر ریکارڈ میں سے سارا ریکارڈ غائب کر دیں صرف گیارہ سفر رہے جائیں اس کے اور اوپر وہ آدمی کو بٹھا دیں جس نے آتے ساتھی اس کی مشن یہ تھی کہ جی آئی ٹی کو سیبوٹائج کیا جائے تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کون اس کے پیچھے تھا جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور یہ ساری آڈیو لیک اس لیے ہوئی ہے جس طرح کہ سپریم کورٹ کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے آڈیو پہلے ہوئی ہے تو میں آخر میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں ہم اپنے سپریم کورٹ کو درخواست کرتے ہیں کہ چار مہینے پہلے میں نے پٹیشن کی تھی پھر میں نے پچھلے ہفتے اس کو پھر سے کہا کہ اس کو سنا جائے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ہمارے معاشرے کو بچائے ان بلیک میلر سے ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں کون ذمہ دار ہے کہ اس معاشرے کے اندر بجائے یہ کہ یہ اس ملک کے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو آگے لے کے جائے جمہوریت کی طرف لے کے جائے یہ معاشی بران سے نکالیں جو لوگ تباہ ہو رہے ہیں اس وقت مہنگائی سے جو لوگوں کا آج جتنا برا حالات ہیں پاکستانی قوم کے کبھی تھے نہیں جو انہوں نے جس طرح گیارہ مہینے کے اندر ایک لوگوں کا معاشی قتل کیا تو بجائے ادھر جانے کے جس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی تھی کہ یہاں الیکشنس کروا کے اس ملک کو اس بران سے نکالیں یہ وہ الٹا اس کو استعمال کر رہے ہیں ہمیں کرش کرنے کے لیے اور یہ جو میں جے جی آئی ٹی کا پھر آخر میں یہ کہتا ہوں یہ جو انہوں نے سیبوٹائج کرنے کی کوشش کی ہے اس کا مقصد یہ کہ طاقت اور جو میں کہتا تھا وہ تین لوگ ملوث تھے میرا کوئی بھی تھوڑا سا بھی شک ہو اور کسی کا بھی شک ہو وہ سب ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ یہ جو, جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ملوث تھے میرے قتل کرنے میں تو میں اپنی عدلیہ سے آج امید رکھتا ہوں میں نے پھر سے پھر سے پچھلے ہفتے پھر سے کہا کہ میری پٹیشن سنی جائے ڈاکٹر یاسمین وہ کل اس کا اس کا کیس کریں گی عدالت میں بھی جائیں گی جو ان سے کیا گیا جو فیئر ٹرائلز ایکٹ کے اندر اس کی جو وائلیشن ہوئی ہے شکریہ